Увага! Відбій повітряної тривоги. Можете повертатися до нормального життя. Все буде добре. Yeah. Для того, щоб зрозуміти, якою є роль мемі в часи складних випробувань, треба о, озвучити кілька ключових речей, які дуже складні, і по таймінгу викласти їх буде важко, але я спробую почати з кінця. Класичних дослідженнях гумору та жартів зазвичай розводять поняття безпосередньо гумор і жарти. Мені здається, це сягає традиції, ця традиція сягає своїми коріннями ще е, класичної публікації Зігмунда Фройда, або, якщо казати на… Менер Їдиш» Фрейда, що, мені здається, обидва варіанти є цілком легітимними, його трактату про жарт і те, як жарт, пов'язаний з, з людською підсвідомістю. Звісно, Фрейд застосував свою концепцію дослідження з нових дій в кількох публікаціях, зокрема, на початку 20-го століття, і до жарт. Якщо достисло, то, читати, якщо читати цю працю, можна дізнатися багато про те, як людина вводить психічну енергію, які механізми для цього використовує, Ну, а з-під чого виводить правильно? З-під різних блокувань. Тобто, з допомогою жартів, як специфічного механізму, людина дозволяє собі розрядити ситуацію щодо Все дуже спрощено, я загальних з реальних концепцій. Фрейд ретельно розписав механізми, за допомогою яких ця така розрядка через жарти відбувається. Він навіть розписав абсурдні жарти, які зараз присутні популярні серед молоді, вдається мені. Тому от ми маємо мати на увазі, що перше, жарт і гумор розводиться. Треб... Мені здається, це цягає свою традицію першої праці зі Вінде до який досліджує якраз жарт як механізм. Не тільки він, а ті, хто займалися в різними напрямами психоаналізу, Альфа Даддере є цікава публікація про неврози і гумор як такий. Так от гумор більше вже як ціла така традиція. І щодо гумору на українському ринку представлена книжка автор Смаджа про сміх як такий, і те, що викликає сміх. Ну я все ж таки для того, щоб пояснити на що спрямовані меми, і до визначні ми, ми теж маємо дійти. Окрім жарта як. Можливості вивільнити, ну, скажімо, умовно психічну енергію і здобути певну розрядку давно пружені ситуації, і вирішити конфлікт між частинами своєї свідомості, підсвідомості і так далі, в залежності, які психологічні традиції ми це трактуємо як розуміємо. Так от гумор я би розумів як своєрідну філософську позицію. Я в цьому я роблю комплемент всім, хто нас слухає, всіх, хто полюбляє гумор, тому що все ж таки можливість розуміти. Гумористична ситуація полягає у можливості бачити е, суперечливості, можливості аналітично розкладати е, е, дійсність на якісь компоненти, а потім їх синтезувати, бачити ці суперечливості, е, бачити е, по... Е, бачити з позиції гумору через доброзичливо-глузливе ставлення певні вади і не толіки в реальності навколо нас. Тобто гумор можна розуміти як специфічний кут зору на те, що відбувається навколо нас. І я повторююся, я би все ж таки, Пропонував визначати гумор як доброзичне, але при цьому глузливе ставлення, яке спрямоване на викривня владикривнення певних вад або недоліків дійсності навколо нас. Отже, жарт як специфічний механізм вирішення конфліктів всередині нашої психіки. А, або як механізм отримати розрядку в напруженій ситуації – це, якщо дуже просто. Гумор – як специфічний кут погляду на реальність навколо нас, який дозволяє помічати в ній недоліки. Ну і тепер про мемо. Безумовно, термін «мемо» походить з публікації Річарда Докінса. І є що дуже стисло, то його можна розуміти як одиницю передачі культуральної інформації, або культу, ну, інформації про культуру так, в певному контексті, за умов певного суспільства. Тобто маємо ще поточнювати. Аналогія з генами, мемами достатньо проста. Так. Але якщо мем, як ми розуміємо, у вигляді жартівливого, жартівливого зображення, на якому текст пов'язаний з малюнком, переважно більшість. Ми знаємо, що є ще просто написаний на якомусь тлі текст. Теж можна розуміти зараз як меми, але оцей момент передачі жартівливої інформації в такий спосіб пов'язаний з тим, що культура наша сучасна, багато в чому, як сказав дослідник Джей, є окулярцентричним. Ми потребуємо набагато більше візуальних стимулів для того, щоб бути спроможеними сприймати інформацію. Бо якщо у нас, наша розмова мала місце десь так 10-15 років тому, ми говорили про анекдоти, які є класично усним способом передачі е, інформації. І відповідно, ми маємо таку складову – меми в розумінні жартів, які відтворюють або передають якийсь шматочок інформації про дійсність, про нашу культуру і те, як ми чинимо, до речі, спротив агресору. Ми маємо розуміти, що жарт є способом отримати розрядку в певній ситуації, в ситуації нашої війни. Гумор – це взагалі кут зору. Так що скласти ці частинки пазлу разом, то… Жарти у вигляді е, мемів – це те, як ми опрацьовуємо реальність навколо нас, сучасну, е, трагічну, травматичну, але разом з тим і звитяжну, Так І я вважаю, що завданням для наступних дослідників буде те, як робив Зімунд Фройд і Джешфрейд у своїй публікації про жарти, це розробити ретерну класифікацію, які жарти спрямовані на що. Одразу можу сказати, що такі е, публікації є дослідниця е, Шарота у Поль е, дослід, ну, є, принаймні в Польщі точно і не тільки е, там ще й інших е, дослідників, е, які дивилися на політичні жарти часів е, радянського минулого ну або польської народної республіки часів польського соціалізму, мовно, або, якщо сказати нашою грубою мовою, СОВОК, як це відбувалося в Польщі, і не тільки по різних, в різних країнах, але відповідно ці публікації тоді місцевими мовами не всі доступні, але менше є цілі збірки в Німеччині, зараз можна купити жарти часів НДР, Німецької демократичної республіки, тобто Східної Німеччини, через які видно, як висміюванням політичних порядків тих часів Люди чинили не І е, в цьому чи нам на мабуть, е, завдання зрозуміти, як за допомогою жартів ми е, долаємо складну ситуацію, які якій опинилася в наша країна. Е, мені подобається от, е, е, підпис Машковський, там, де різні тваринки е, протидіють ворогу. Ну, з таких, з тим, що використовується цензурна лексика, це, наприклад, собака, ворога, розривака. Це мені ціла низка. Або дятел, окупанта, розпіздятел. Теж дуже хорошо. Мені це подобається. Мені подобаються всі жарти про те, що в додатку для повітряної тривоги фрази має записати не Арестович, а Подрив'янський. Це теж дуже хорошо. Я бачив, мемчик зараз під рукою може знайти, коли в Росії показали, що вони готують бронепоїзд для того, щоб напасти на Україну. І жарт звучав так, що бронепоїзд, блін, вони післязавтра на дирижаблі прилетять. Історія з Жириновським, який ніяк не може померти. Красивий мемчик про те, що, що живий чи мертвий Жириновський, Жириновський – Шредінгера. Це було дуже непогано. Крізь, де тваринки, тут тільки варіантів. Ну, значить точно одна, де українці дивляться на те, як горить російська техніка. Це теж дозниться на сердець. з останнього, що я бачив, мені сподобалась молитва за Київ. Якщо дозволити, то дуже класно звучить. Ну, тут Саша Кальцова, з того, що я побачив. Києв і мій, де ціні, твоє, де буде нова пошта, твоє, де буде воля, ні, але можливо ланет та інші провайдери, як на лівому, так і на правому берегах. Київ, київ хліб насущний, дай нам вниз, і пиріжки з Ярослави та Клави, і прости нам овердрафт в моно-й приваті, і приват, ми прощаємо буржнокам нашим. І не вийди на зуспокойство хоч раз глянути в бік ну, бучого совка, а введи в НАТО. А якщо не виходить цього року, то дай нам безпілотники, винишувачі артилерії стільки аби поспнутися лукавої орди і ну і розтрошити її хіра, так скажімо, в вим'я метро, сільпо і ППО амінь. Так? Ну, тобто до того, щоб не тільки мемами, але й текстологічними е, і жартами. і ну, маю сказати від себе, що теж ціную чорний гумор, якому йдеться про те, що ми е, готові чинити опір, тому що це показує, що в українців є е, сила, є спроможність е, чинити е, спротив і так далі. І е, останнє тоді, да, російською мовою, тому що це теж важливо, що ми комунікуємо це з тим, хто розуміє тільки російську. От я прочитаю такий. Да скомпонувати основні претензії росіян до українців і до всього здравого міра, то це буде так, так? «По чому вони хочете жити в говні безправі і ніж як ми з нашим Путіном?» він саме умний. От е, такого роду жарти теж дозволяють чинити спроби. Оскільки жарти допомагають нам отримати певну розрядку, зняти напругу, то це дуже важливо, тому що ніхто не може перебувати в напрузі весь час, якийсь момент, нехай не секунду, але розслабитись, на мить, дуже важливо для людей. Так само це дуже важливо для сурців. Я вважаю, що такі от суспільні психічні процеси теж важливі. Є цілий напрямок, зокрема, політичної психології, які досліджують різні форми я би не сказав, масово психозі, це те, що ми маємо з сусідньої країни, яка напала на нас і розв'язала цю війну. Ми спостерігаємо зараз в реальному часі. Оцей психоз з недосвастикою зет і відтворенням якоїсь не знаю, відверто копіюванням нацистських практик, які відбуваються зараз в Росії. І, відповідно, для нас важливий е, гумор через цю розрядку і можливість критично подивитись на те, що відбувається. Е, я вже казав про те, що є е, дослідники е, в світі, які вивчають і класифікують способи, через які гумор дивиться на за допомогою. Ми працюємо те, що відбувається в світі, і можна на якихось прикладах, е, прикладах навести. Так, от е, я вже сам збився з ліку, скільки російські окупанти намагалися пролізти в Чорнобаєвку, так і ж там рахунок іде 10, 12, 12, дійсно, я вже збився з рахунок. ми маємо такі, наприклад, чорні жарти, що скоро в Україні піца з багатьма типами або видами м'яса буде називатися Чорнобаєвська. Безумовно, гумор чорний, так, тому що йдеться про вбивство окупантів, про те, що там вони мертві валяються, так. А, і, але з чорного гумору, якщо дивитися на м, м, класифікаційний підхід, тут з одного боку є однозначно те, що м, називається наснаження, наснаження, тобто ми маємо потужні збройні сили нашої держави, які чинять опір окупанту. Але також демаскуюча функція. Демаскуюча функція гумору на те, що ті, кого ми, ті, кого Можливо, хтось в Україні боявся, ті, кого бояться по всьому світу. Насправді які не такі потужні, самі себе видають. Тобто ми демаскуємо цю російську потужність військову через те, що ми їх 10-12 разів винищуємо так, під час їхнього недалого спротиву. Так само є функція жартів мемі, в тому числі полемічних ми вступаємо в полеміку. Е, ну, можна по-різному ставитись до пана Гордона, але хтось там йому написав в Твіттері чи десь, я не пам'ятаю точно, зауваження е, про те, що наша Україна несе програму, щось не щось, і він російською відповідь написав: "Пейди «пай, купи сахара". Оцей момент тонкий, ми натякаємо на те, що в Росії якийсь дивний жіотаж приводу купівлі цукру, цукру е санкції проти Росії е працюють і економічний занепад е Росії. І те, що е пересічна громадянина цієї держави на собі вже починає це відчувати через цей е в, жіотаж психового приводу закупівлі цукру, оцей момент такої стислої полеміки, який ми даємося за допомогою України. Е Цієї, ну, за допомогою такого роду жартів. Так? Е, ще ми можемо е, бачити, от, ну, окрім Демаскович, інколи навіть пишуть про демістифікацію. Так? Щось там було там дуже загадково, чому як-то де зник. Ну, от, нещодавно відносно це всі жарти про те, де ж може заховатися шойгу, що, що з ним відбувається. Так? Тому такі форми висміювання, вони дійсно допомагають нам Триматися так би мовити в тонусі однозначно, знімати певну напругу, критично дивитися на те, що відбувається. Е, є жарти дійсно такі геополітичні, мені як політологов не особливо цікаві. Ну це різні варіації на тему, що не знаю, там, територіальна оборона Чернігова чи суд, неважливо, ну, важливо, якогось українського міста, міста чи містечка, які героїчно чинить опера відмовила в заявці НАТО до вступ, на вступ до себе. Так? Тобто ми вже певне, вступаємо в полеміку з тим, наскільки спроможені НАТО як організація, наскільки не ми пройдемо з мертвим НАТО, наскільки дієздатним і боєздатним є НАТО порівняно з тим, який дійсно героїчний впертий опір ми з нашими збройними силами чинимо російським окупантом. Це теж е, одно, є в одній класифікації е, жартів, це досягнення Польської Народної Республіки, це називається красиво до зміцнення сердець. Тобто, наскільки ми готові, наскільки ми е, потужні чинити опір, наскільки ми разом, як, громадя, як громадяни країни, гуртуємо. Ще одне, ну, на завершення можна сказати про такий дуже важливий момент. Оскільки ці жарти через сучасні комунікаційні системи розлітається миттєво, то з того самого мемчика умовно, з того самого жарту, ну, я не знаю, наприклад, трактора, який відтягує танк, чи якийсь там ДТР, чи щось такого плану. Так? О, такі жарти всі бачать від до львова до е гостей Харкова і ці жартують про те, що на, на параді з нашої перемоги однозначно має йти окремо, <соргування> мають пройти пону про про про мають трактори, які теж брали участь. І він це нас гуртує як всіх українців, всю країну разом. І функція згуртування, яка е дуже важлива, так для того, щоб чинити опір і перемогти, нам треба бути єдиним. І в цьому смислі те, що у нас є спільні теми для жартів, Ну нам їх не те, що підкинуло, нам їх от просто насильно пропихнула Росія тим, що розв'язала проти нас війну, і це нас єднає. А в'єднання, як ми знаємо, сила, і тому разом ми однозначно переможемо.